תפעול מיקסר בסיסי, חלק א', ערוצי הכניסה למקסר. לאחר שהרכבנו את כל ציודה הגברה, ניגש למקסר. נגביר את מכוון העוצמה הראשי, מיין ווליום, עד לספרה 0 במכוון זחלן, או עד לשעה 3 במכוון עגול. בכדי שהעוצמה לא תתפרץ בבת אחת, ודאו שבכל הערוצים כפתור ההשתקמיות אינו לחוץ. כעת תעבור ואסביר שלב אחרי שלב במקסר, ואני ממש ממליץ שתחבשו הזניות האיכותיות, בכדי שתבינו את כל הפרטים והניואנס באופן כללי, המיקסר מחולק לשניים. קניסות שמה למיקסר, ויציאות שמה מהמיקסר לרמקולים ולמוניטורים. מכאן גם שמו מיקסר, או בעברית, מהרבה אותות. לוקח מספר מקורות צליל, ומוציא אותם במרוכז למקורות יציאה שונים. נתחיל בערוצי כניסות השמה למיקסר. סדר המיקסר משמאל לימין. בדרך כלל הערוצים הראשונים השמאים מיועדים לכניסת מיקרופונים ולכן בערוצים אלו ישנו בכל ערוץ שקע לכניסת Kabel XLR המיועד למיקרופון אחרי ערוצרי המיקרופונים, באים ערוצי ALIGN המיועדים לכניסת מכשירי מדיה, קלידים וכו וכאן בכל ערוץ, ישנם זוג שקעים המיועדים לכניסת Kabel PL המתחבר בצדו השני למכשיר השמה בצד המתחבר למיקסר, ישנו על פיצ운 לשני כבלים בעלי מחבר PL ובסרטון 10 אסביר את סיבת הפיצול והצורך בכניסת שני מחברים. האמת שמיקרופון יכול גם הוא להתחבר באמצעות מחבר PL, אך לא מומלץ, כיוון שכניסת PL מיועדת לחיבור אמצעי מדיה שיש לו חשמל משל עצמו, 3 מחשב נייד וכו'. ומיקרופון שאין לו חשמל משל עצמו, והוא מקבל מהמיקסר, נצרח להספקת חשמל יותר חזקה שאין בקבל PL. עד כאן סוגי הערוצים. כעת נזכור את המכוונים הנמצאים בכל ערוץ, לפי הסדר מלמעלה למטה. מכוון הזחלן התחתון ביותר הוא עוצמת הצליל של הערוץ או באנגלית, הווליום. לכיוון העוצמה, נזיז מעלה או מטה, ובמכוון גול ימין או שמאלה. מעליו בחלק מהמקסרים נמצא כפתור ההשתקה בשם מיות שכשהוא במצב לחוץ נוח להשתמש בכפתור המיות אחרי שכבר כיוונו עוצמה בערוץ מסוים ואנו מעוניינים לזכור את העוצמה ולכוון כעת ערוץ אחר. במצב כזה, נעדיף להשתיק את הערוץ במקום להנמיך במכוון העוצמה ואחר כך להחזיר. מעל המיוט ישנו בחלק מהמיקסרים כפתור הסולו. כשכפתור זה לחוץ בערוץ מסוים, המערכת תשתיק את שער הערוצים. כמובן שאפשר לבחור מספר ערוצים שיושמאו רק הם, וזאת על ידי שלוחצים בכפתור הסולו בכל הערוצים הספציפיים ההם. מעל המיוט נמצא מכוון הצידוד, ובאנגלית פן, קיצור של פנינג. ותחתיו האותיות R ו-L שהם קיצור של Right ו-Left ובעברית ימין ושמאל. כשהמכוון במרכז הוא מראה על השעה 12 נשמע את צלילי הערוץ בעוצמה זהה בשני הרמקולים. ככל שנסובב ימינה, נשמע את הצלילים יותר ברמקול הימני ופחות בשמאלי, וכן להפך. במקסרים עם אפקטים, מעל הפן נמצא את מכוון האפקט, או בקיצור, FX. את עיקר ההסבר על האפקטים במקסר אתן בסרטון הבא. אך לענייננו, בעת סיבוב המכוון משמאל לימין, הערוץ יושפע בהדרגה מהאפקט, ונוכל לשמוע במערכת האגברה את האפקט מתווסף לצליל. כשהמכוון שוכב בשעה שבע הערוץ כלל לא יושפע מהאפקט. מעל כפתור האפקט נמצא מכוון המוניטור במא, או בקיצור, MON, המכוון את הערוץ בשליחה למוניטור במא. בחלק מהמקסרים נמצאים מספר מכוון מוניטור, המאפשרים שליחת הערוצים למספר מוניטורים. מעל המוניטורים נמצאים מכווני האקולייזר וכפתור הלאוקאט ביחד עם שנתיים רוכזים כמו שesצריך הקצתי לאכול איזהו לחפותה לא לקת שרדונה מלמדת הנוסה בצורה מניברסלית לכול סוגי מרהקות האגברה. המחפונה אליון בארוץ ומחפונה גיין. המיועד לאגברה את אצmaת המיקרופון באת הקנישת למיכسر. אחרי ש exhibרנו מיקרופון נוסיף אצma במחפונה גיין עד שיגיא לאצma מיקרופון באצma טובה. על תיתב לבלו בין מחפונה גיין לבין מחפונה אצma שבתאחתה בארוץ. בתחילת ומבדאים שאי אינה השה, ובסיום בהתאם לצורך מגביעים את עוצמת הערוץ במכוון העוצמה. במידה ולערוץ הספציפי שאתם עליו כעת מחובר אמצעי מדיה, תשאירו על המינימום. עד כאן מידע על ערוצי הכניסה למיקסר. צפו כעת בסרטון הבא, ובואה הסבר על הערוצים הכלליים, ערוצי השליחה לרמקולים ושאר חלקי המיקסר. לעוד סרטונים ומידע בנושא ההגברה, כנסו עכשיו לכתובת www.israelikbash.band